як в будинок саману вмонтувати вікна Оце Міша ви запитали Оце писать розумієте саман саману Різні, да? різні тому що вони різні якщо це мазанка така як українська хата то там збирається дерев'яний каркас і там де будуть вікна то вам потрібно зробити щоб стояв в цьому місці цей каркас а далі монтуєте як звичайно вікна в каркасний будинок нічого там такого страшного нема Наприклад, у нас є е, якийсь фасад, є вікно. Е, просто якщо це важкий саман, так званий, в ньому каркасу немає, він збирається як з кирп'яча, то е, там навіть я вам не скажу, як вікна ці вмонтувати, тому що саман це така технологія, коли він все своє життя трошки-трошки змінює -трошки форму. Постійно міняє. Е, якщо він зволожується і, і потім висихає, в нього різні фізичні характеристики. Тому він під нагрузкою може зжиматися потроху. І старі хати, якщо ви подивитесь, вони як трошечки таких їх, як в селі кажуть, до земли тягне. Тобто, от вони от трошечки отак там двері вже треба пригибатися, ось там десь вікна перекошені там, і так далі. Тобто, тому в саман е, не треба ставити великі вікна. Там зазвичай вікна маленькі, і, і вони криві. Тому що саман он, от, от такий бісь, розумієте? Ось. Тому е, як поставити, так поставити. Та ж піна, та ж. Е, е, плівки або стізи Тобто все це можна використовувати але заморочуватись там з теплим монтажом ні не треба тому що це стара технологія вона на це не розрахована тобто звичайний простий монтаж згідно того ж ДСТУ. якщо все ж таки це Класична українська мазанка, то там, як правило, робиться дерев'яний каркас, і ось тоді в місцях, де потрібно вам встановлювати вікна або двері, повинні стояти стойки, бути перемички, ось, і тоді цей каркас він служить довше. Просто раніше на, ці каркаси, вони зазвичай в Україні ставились прямо на ґрунт. Прямо, от, без фундаменту, прямо на ґрунт. І з часом дубовий цей каркас тут знизу починав підгнивати. І, звісно, це неравномірно. І тому ці вікна теж в старих будинках такі перекасобініні часто. Ось. Але якщо ви ставите на фундамент, ну, то, тоді так. Ця технологія може прослугувати десятиліття і гарно вам служити і дітям і онукам вистачить ось але якщо стара хата ну тоді звертайте увагу щоб по периметру вікна було як намного більше місця тому що його буде вести цей сама для для того щоб загераментозувати використовуються спеціальні монтажні піни вони такого блакитного кольору вони більш еластичні тобто вони колись зжимаються і ви відпускаєте цю нагрузку вони повертаються займають той об'єм котрий був первоначальний як як резина да? ось тобто спеціально використовуєте утеплювачі але Ну, тобто два моменти. Перший обов'язково дерев'яний каркас формується, рамка, котру це вікно встановлюється, і по периметру вікна обов'язково залишаєте, ну, так, по 3-4 см зазори, задуваєте їх там піною, герметизуєте стізом, це мастики, або вітробар'єром ззовні, парабар'єром з внутрішньої сторони. Ось. І, і далі чим оздоблювати? Так просто обмазати глини не, не, не вийде я коли дивився старих хатик от там в селі в нас розвалюються, спеціально щоб вивчити цю технологію то я от звернув увагу що ну глина її ж вода розмиває потроху то ось в зоні під вікном солома була суцільна Тобто зазвичай сама солому, вона зветься посічна, її сікут на такі коротенькі, щоб вона коротенька була, змішують з глиною, але в тих місцях, де може бути вода, там солома така суцільна, і вона виконує роль як армування. І ось вона перекриває оцю ось, ось, ось зону відливу. Раніше ніхто металевої відливи не ставив, тобто там от була солома з глиною. Такий же самий сами підход, так, можна зробити і з, по бокам, зверху, але, але я все ж таки розглянув би можливість зробити дерев'яний обклад по периметру вікна. Це для того, щоб ви могли перекрити оцей зазор між вікном і стіною. Якщо ми подивимось зверху, ми з вами побачимо наступне. Наші стойки, наприклад, наше вікно, наша монтажна піна. І далі, далі обмазка саманом. Каркасу. І ось, щоб перекрити оцей стик, я б розглянув таку можливість, що зробити брусок тої товщини, якої нам потрібно фіксувати її до вікна. І цей стик перекрити дерев'яним обкладом. Тобто я би на вашому місці от розглядав би ось такий ось варіант. Зрозуміло. Ну, сподіваюся, що, що зрозуміло. Так, йдемо далі.